хребет і коліна, рвуться меніски, дуже йшли дужчі і там грунт надзвичайно такий жирний і дуже слизький. А вночі, коли падають, травмуються коліна, хребти, пішло загострення всіх оцих спонділоартрозів, кажуть в народі остеохондрозів, бронік.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 І він також теж сконтактували. Ну, защеміло. Защеміло так десь. Почекаємо спода. В кабінеті Володимира Лісовського пакунки лікар розповідає, це медикаменти, які спочатку війни допомагають закупити. Чи знайти друзі та волонтери.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 Щоб там більше нічого, яке не зачепило, подивіться, чи все нормально. Ну розумієте, куля торчить десь тут з боку, всі жартують. Каже, я ще біг, я ще там кілометр пробіг, а всі ноги в осколках від гранатомета. Зараз Володимир Лісовський – універсальний лікар. Перші випадки теж думали, що залі там інфаркти, бо знаєте що, просто були такі панічні.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 Ну так воно осідає. І війна сниться. Він насниться кожну ніч. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопіль.